إحنا رابطتنا بأهل البيت عموماً وبالإمام الحسين خصوصاً يجب أن نقويها شنو مظهر هذه الرابطة؟ مظهر من مظاهر الرابطة أن نقرأ زيارة عاشوراء كل يوم أحد الأخوة في الكويت قال لي أمي ثلاثين عام ما تركت زيارة عاشوراء ثلاثين عام اكو هنالك إحدى المؤمنات في قوم كل يوم تقرأ زيارة عاشوراء مرتين. فقيل لها لماذا؟ قال: مثلا أنا بدأت بزيارة عاشوراء من عمري كان عشرين عام مثلا. أنا كل يوم أقرأ زيارتين حتى عدد الزيارات يعادل أيام عمري. كم يوم تعمر يعني من يوم ولادتها هذه المراه اللي هكذا تصنع والمراه التي لا تقرا زياره عاشوراء هل هما سيان عند الله قطعا كلا زياره عاشوراء كل يوم اذا نتمكن نقرا اقراوها وشوفوا بركات اذا من نتمكن على الاقل في ليالي الجمعه مرة واحدة في كل أسبوع اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام هذه الرابطة بالإمام الحسين تختل كل ما واحد رابطت تكون أكثر قرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر عطاء الله سبحانه وتعالى يكون له اكثر. واحد طول عمره ما يقرأ زيارة عاشوراء ولا مرة واحدة. واحد في كل عام يقرأ زيارة عاشوراء مرة واحدة في يوم عاشوراء من كل عام. واحد يقرأ زيارة عاشوراء في كل أسبوع مرة ليلة الجمعة، هل يستوون؟ طبعا كلا. ما يمكن أن يستويان عند الله وعند أولياء الله. واحد يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم. هذا مقام أعلى. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع أنه ما كان رجل عاطل عن العمل أكو كلام أن هذا شغل العاطلين عن العمل الاوراد والأدعية وما أشبه شغل الشياب والعجايز في البيوت الشيخ الأنصاري مرجع الأمة كل يوم كان يقرأ زيارة عاشورة شوفوا هذه العظمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ الآن محور الحوزات العلمية في كل مكان مئتين عام تقريبا محور الحوزات العلمية في كل يوم كان يقرأ زيارة عاشوراء رغم مشاغله الكثير. مرجع أعلى للأمة أي درجة أخرى وكانت هنالك امراه من المؤمنات الان موجوده تقرا زياره عاشوراء في كل يوم مرتين لماذا تقول حتى يكون معادل كل يوم من ايام حياتي زياره عاشوراء من يوم ولادتي تريد أن تتدارك من يوم ولادتها حتى يكتب لها زيارة عاشوراء. درجات وهذه الدرجات تعبر عن حجم الارتباط ونوعية الارتباط. اللهم ألعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. واخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا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 أصحاب الحسين اللهم يخص أنت أول ظالم